السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء مرحبا كيف حالكم جميعا تحييتي لكم كما تشاهدون مشاهدينا الاعزاء شاركوا معكم هذا المنظر الجميل الرائع الجو الهادئ مع مخلوقات الله وتعالى. سبحانه وتعالى سبحان الذي خلق وصور لا اله الا هو سبحانه الإبل الله يعطينا صبر الإبل سبحان الله العظيم، كما ترون مشاهدينا الأعزاء كاين شويا ديال الواد ناشف جاف كاين الجفاف سبحان الله العظيم من... قلة المطر. سبحان الله العظيم، انظروا إلى الابن كيف خلق. لا اله الا الله الله يرحمنا من الله سبحانه وتعالى، كي يجيب الله الصب، يولي هنا الواد عامر ما، تولي الواد كيبانلك خضر، الله دابا كي- كلشي الأشجار كتبان يابسة كلشي، الجو سبحان الله العظيم، أمر الله كما ترون مشاهدينا الأعزاء، لكن كاين الله سبحانه وتعالى، مدبر أمو- أموره. ومدبر أمره سبحانه هو الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له سبحانه الذي بيده الملك في لحظة سبحان الله العظيم تولي الدنيا تبانلك كلها خضرا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ربي وحده لا شريك له شاربو منهم شويه سبحان الله تا راه كيشهرو تا هوما الله ما هو سبحان الله العظيم الحيوان الوحيد لي كيضيعش هو الإبل سبحان الله العظيم مكيفسدش <hesitation> في, في الأرض ماكي يعني كي ياكل الحاجة من الفوق ماشي كيقلعها كي يحيدها مرة سبحان الله العظيم شوف سبحان الله العديم. الخلق ديال الله سبحانه و تعالى تيكل الفوق تيكل الفوق ديال الحاجة صافي يعني ديال النبشة و كي كيخليها يعني ماشي كيقلعها كي يحيدها قاعي من الأرض باتشي كيشي بحال واحد شويه من الفوق طيب وكيمشي بعد منه كما دار لديك اللول ها سبحان الله العظيم ا الله سبحانه وتعالى وانظروا الى الابل كيف خلقت الابل حياتك كامله وانت تتمعن فيها وما غاديش تقدر منها شوف فيها اوقات تشوف فيها كل شيء سبحان الله العظيم شوف غادي الأمر ديالها سبحان الله العظيم دابا بس ده دا كتجيك توكل من فوق من هنا تتوكل واحد شوية وكتمشي وايد برا شوف هو كان شناي سبحان الله قالت من هنا دي واحد شوية يومشئ أو كذلك واحد يومشئ جاء شناي قالت واحد شوية شاني من هنايا هادي من وغادي وهكاك كترعى وكتمشي شاني الدور شاني واحد خمس أيام ولا ست أيام ترجع تاني سبحان الله لهادي كتلقى داكشي اللي تاني عاود حي تاني من الفوق كتعاود تاني توك تبقى غادي هاكا، ماشي غادي تجي قلع هذه صافي غتحيدها تخسرها، تقلع لوخرى تاني مرة خرى غترجع ما غتلقى والو، سبحان الله العظيم، وكانت في فاللول تاني كتوكل من هذه هاي، سبحان الله هادا شو راه شوكة الإخوان هادا شو راه والله دب شي واحد يتي. لا اللي تلقيتيه مريح داك هنا شو الشوك كداش شوك أشواك سبحان الله على هذا ما تصورها شو ابل سبحان الله على هذا باخلهو سبحان الله العلي العظيم لا اله الا هو سبحان الله علي العلي الحيوان سبحان الله شوف كتشرب الحليب ديالو كتاكل اللحم ديالو كتستافد من الابناء ديالو في البيع ديالهم و وثاني ال... العمل الركوب كان الناس يحرطوا به في الاول كانوا كيركبوا عليه سفينه الصحراء معروفه سبحان الله العظيم شوش شحال من ميزه فيها سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم الله هو سبحانه يا الله يا كريم يا عظيم هذي اخواني مدير لي كيتسمى القياد. هذك كيتسمى القياد اللي في لهم ديالها هذك القياد يعني كي باش ما كت. على ما اظن كت كتزيد كتبعد بزاف هي من ذي لذي كتتقل شوية. الاخرى لا. طليقة حرة. على ما هذي انتة. هذي شي هي انتة. هذه اوراق ونتاع ثلاثه سبحان الله لحظه الاستراحه سبحان الله نستريح دابا سبحان الله العلي العظيم الذي سخر لنا هذا لولا ما الله ما كنا لكم ولهن سبحان الله الذي سخر لنا هذا الله العظيم يا الله اكلسي مع راساتك ارتاحي ليك حتى تبغي تمشي على خاطرك دام لك الازعاج سبحان الله العظيم اه تستمر هكدا هذه البلاصة ديالهم هنا كيجو كي بحلا قلتي هذا هو المكان لي كيستحمو كي فيه وهذا هدا الإستحمام ديالهم هنايا كيجو كي لهاد البلاصة هنايا كتسمى كيتمرغو هنايا هاد البلاصة هاذي هنايا كيتمرغو فيها كي فهمتي كيلوحو هاذيك التراب عليهم هنا وداخل ديالهم و كي دوك الطفيليات لي كيكونو لاصقين فيهم داكشي بهاد التراب هذه بحلا كي- كيحيد كي منهم وداكشي الله العظيم، أكل الله سبحانه وتعالى عاطيه أمره و عاطيه المسائل ديالو انتكم الله، عندك أنت متشاذ و العزات، آه. ما كيضيعش كياكل لي الفوق، غيمشي تاني واحد لا، ست أيام أو خمسة أيام كيرجع تاني يعني سبحان الله العظيم ماشي للنبشة، كيلقاه تاني يعني حياته داك شويتين. يعني. وقد عودت كتوكل منه تاني ذاك الشوية اللي نارت تاني وكتمشي تمشي تاني سبحان الله عزيز هذه رائعة عندها في واحدة سبحان الله عزيز شو أننا بشو أقسمه كبلا وحدة طيبة وزكية سبحان الله العظيم الله, الله الله سبحان الذي بيري المركة لا ما أضل الخزامة هذه تقريباً ولا ما نعم الله وهي يقل منه شوية كي يمشي تاني. ورا فيه اللي غادي يورك على هادي جبده وحده غادي يقلعها غادي يقلع كامله ياكلها، ولكن لا سبحان الله العظيم خلق فيه الله هادشي سبحان الله، إبل إيه ما تضيعش الإبل ما تضيعش سبحان الله العظيم، سلامتكم يعني ما تشاهدون مشاهدينا الاعزاء، الواد جاف قاحل. اشجار يابسه ولكن سبحان الله العظيم امر الله سبحانه وتعالى في لحظه تغير كيولي الواد اخضر مزدهر بان كل شيء الدنيا خضراء سبحان الله مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا احييكم من هذا الجو الرائع ما هذا المخلوق واشكركم جميعا على المتابعه ولا تنسونا بدعمكم الاعزاء واشكركم على المتابعه وعلى الوفاء وعلى دعمكم لنا الله يجزيكم ما تنسوناش مشاهدين الأعزاء عاونونا بجيم دعمونا بجيم الله يجزيكم تحيتي لكم وأقول لكم من هذا المكان الرائع الجميل ومع مخلوقات الله سبحانه وتعالى أستودعكم الله تحيتي لكم والسلام السلام لكم جميعا